Друзі, не ігноруйте, будь ласка, цю інформацію. Зараз в Україні дуже страшна війна, і наблизити нашу перемогу може кожен українець, а саме на інформаційному фронті. Зараз дуже багато правдивого відео в інтернеті, які майже ніхто не бачить. Коли ви бачите якийсь канал, що висвітлює правду про війну, обов'язково підпишіться, прокоментуйте відео та поставте вподобайку. Це дасть можливість більше розповсюдити цю інформацію, і москалі це теж побачать. Якщо на болотах хоч одному зі ста зомбованих дійде, що їх дурять та використовують в якості гарматного м'яса, то це вже буде дуже великим плюсом для України і полегшить нашим захисникам на фронті вибивати цю нечість з нашої землі. Будь ласка, не ігноруйте, долучайтесь до перемоги. Слава Україні!